Välkomna ska ni vara till det här seminariet om lärarutbildningar och hur man samverkar med lärarutbildningar och kulturarvssektorn på olika sätt. Och vi har med oss en rad gäster idag som ska berätta om sina erfarenheter. Jag tänker att vi ska ta en kort presentationsrunda så ni får säga vilka ni är först innan vi hugger tag i det här temat. Um, ja. Sagobygden kanske ska börja presentera sig, bara kort. Hej, Tine Winter, verksamhetsledare på Sagobygden, berättar nätet Kronoberg. Och vem brukar du jobba med? Jag brukar jobba med Sergej. Ja, och det var jag. Sergej Ivanov, lektor i svenska med didaktisk inriktning på Linnéuniversitetet i Växjö. Välkomna ja, båda två. Sen har vi Malmö museer med oss också. Ja, det är Ulf Bergendorf heter jag och jag är museipedagog på Malmö museer har arbetat här i drygt 30 år de sista 20 åren som museipedagog. Och vem brukar du jobba med? jag har ju då under många år haft kontakt med Agneta Ren på Malmö universitet. Mm. Och jag heter alltså Agneta Ren och är universitetslektor i biologi på Malmö universitet, lärarutbildningen. Och ni är också jättevälkomna, båda två. Tack. Och sen har Tack. vi en representant från Stockholms museivärld här också. Vem är du då? Ja, Tina Rode heter jag och har varit museichef på Medeltidsmuseet här i Stockholm i åratal och jobbat innan jag var chef väldigt mycket med de pedagogiska frågorna. Jättevälkommen Tina. Jag vet att du också har jobbat mycket med lärarutbildningarna i Stockholm. Absolut. Ja, då vet ni vilka vi är, eller på men ni vet vilka våra talare idag är. Och jag tänkte faktiskt börja med att fråga just sak och bygden och Universitetet eller Tine och Sergej om ert samarbete. Ska vi be dig Tine att börja berätta lite? Ja, nu tittar jag på Sergej här så tänker Hur ska vi börja? Det, inled, vi väl, vi, det var ju så att vi började med en utbildning på Universitetet. 2014-15. En egen utbildning, en 15 poängskurs som heter Muntligt berättande i förskola och skola. Som vände sig till ja, människor som träffar barn i skolåldern. Och eh, den blev populär. och var, Ryktet gick att vi kunde ge någonting, bidra med någonting till lärarutbildningen. Och hur kontakten upp, liksom uppkom med Segej var väl att du såg potentialet eller vad säger du Segej? Ja alltså jag tog över efter min kollega som, som startade det hela kanske samarbetet. Men det handlar ju om att vi tänker liksom att sagobygden representerar muntligt berättande i Småland och i Sverige. Och I och med att de har blivit utnämnda också till kulturarv av UNESCO så tänkte vi att det här måste vi ju använda i, i vår lärarutbildning och särskilt på förskolelärarutbildning där muntlig berättande är en naturlig del av förskolelärarens vardag. Mm. Så det började liksom med en kurs kanske? Ser, ja, det. det började med en 15 poängskurs på mm. Linnéuniversitetet där vi samarbetade med. Och sen så att Vi sen blev det, kom vi in på förskolelärarutbildningen. Nu är vi också inne på lärarutbildningen på fritidslärarutbildningen och på lärarutbildningen förskoleklass till årskurs 3 har vi varit inne några gånger. Och nu senast årskurs 4-6 mm. i ämnet svenska. Ja, alltså ni är i princip inne i alla läroprogram ja. via vår institution. <laughs> mm, alltså i svenska språket. Och Tina och jag liksom möts ju varje termin i alla fall via mejl. Mail. Mail, ja. mail ledes Och, <laughs> och lite summa och, och så. <laughs> ja, och anordna och liksom sätter datum. Så att uh, våra studenter möter ju. Möter ju sagobygden varje termin eh, på ett eller annat vis. Så. Mm. Jätteintressant. Vi kommer tillbaks till er. Nu vet vi lite mer om vad ni håller på med. Men om jag då studsar vidare till Malmö. Där var det inte svenskämnet som det handlade om? Utan någonting helt annat, eller hur? Nej. Ja, det stämmer. Vi har ju haft det eh, genom åren mycket samarbete med Blivande förskollärare inom naturvetenskap framförallt. Jag är ju då själv biolog i grunden och har en lärarexamen också men inte jobbat på någon skola. Men där har vi tagit emot hela utbildningen på en dag. Alltså de har varit mellan 180 och 250 studenter på en dag. Och det har vi lagt upp på, på det sättet att jag är ju inte ensam pedagog. Vi är ju 13 pedagoger. Vi är väldigt många pedagoger. Och vi har olika ämnesbakgrund. Eh, så då har vi följt dem i smågrupper i två timmars pass under en hel dag. Och vi har gjort på samma sätt med ft 3 lärare blivande ft 3 lärare Och de har läst en sån här notkurs natur och teknik. Eh, sen har vi också haft tematiska visningar eh, bland annat evolution, teknik. Någon kollega till mig har haft matlagning i skogen. Eh, och där vet jag att det har varit fyra till sex lärare. Och jag tror nästan vid samtliga tillfällen så har eh, Agneta haft med ett finger i spelet. Ibland kommer hon hit själv och ibland är det hennes kollegor som kommer hit. Mm. Mm. Eh, jag kan ju fortsätta där för att eh, vi, kan vi kan ju gå tillbaka lite mm. länge eh, när vi började utbildningen 2001. Eh, alltså, nästa 20 år tillbaka, eh, då vi började vårt samarbete, du och jag, eh, med tanke på att vi, säga att vi är gamla kursare och har läst biologi tillsammans. Och det är kanske så det börjar många gånger, att man lär känna varandra. Man känner varandra sedan tidigare. Och vet vem man ska ta kontakt med. Så vi hade ju faktiskt systematik om du ihåg det. Vi hade ju en systematisk kurs. Ja, det var så länge sedan. Förblivande grundlärare för de senare skolåren, heter det då och högstadie- och gymnasielärare. Så då hade vi systematik och pass tillsammans på Malmö-museum. Så, så började vårt samarbete, ska vi säga. Så att, eh, sen har det utvecklats med tanke på att vi har ändrat våra utbildningar. Eh, 2000, eh, från 2010-2011 började vi en ny lärarutbildning som vi fortfarande eh, håller på med. Där vi eh, har de olika inriktningarna från förskollärare efter tre, fritidshem, fyra till sex och ämneslärare. Så det är ju så vi har under... Jag vet inte hur många år vi har samarbetat med just evolution. Eh, där jag är intresserad av, och det kanske man är som biolog, det här med platsbaserat lärande pratar vi rätt mycket om hos oss. Att platser, att vara på platser där man upplever och får erfara saker eh, lägger sig lättare på minnet än att läsa i en bok eller se en bild bara. Utan Platsernas betydelse för lärandet ser vi som en stor vikt i det här, där studenterna får uppleva helt andra saker på plats än vad vi kan erbjuda genom att visa bilder. Och här är det dessutom levande djur som exempel, vad som har hänt i evolutionen, som vi kan få erfara, eller våra studenter får erfara när vi är på besök hos Ulf som håller i det lektionspasset, men jag är alltid med studenterna där. Och sen plockar vi oss tillbaka, med oss tillbaka den här erfarenheten i form av att det kan komma på tentamen, eh, exempel ifrån det vi har tagit upp eller det Ulf har tagit upp inom evolution. Och det värdesätter vi mycket och våra studenter, det får vi alltid i våra utvärderingar på kurserna, att vi gör så mycket som ligger utanför. universitetet. Och det är liksom hos dig när ni jobbar, ser det både så att säga, innehållet, men också att använda platsen i läret ja. som du ja. trycker på. spännande. Jag tänker på dig, Tina. Nu har du inte din vad kan vi kalla det för counterpart från Stockholms universitet med dig idag. Men Nej, du har inte. jobbat med det här jättelänge vet jag, så berätta ja. lite hur du, började. hur du började med det här. Ja, alltså, medeltidsmuseet, alltså, vi har det lite lättare eftersom vi har ett ämne redan från början kan man ju tänka. Men vi upptäckte ju rätt så snabbt eh, tidigt 90-tal eller kanske sent 80-tal eh, att lärarna som kom till oss faktiskt inte kunde så mycket. Och det är inte så konstigt med tanke på hur liten del av mellanstadielärare, och alltså gamla mellanstadielärarnas utbildning, är just medeltid. Så vi startade ju snabbt en lärarkurs om tio torsdagskvällar, två och en halv timme. Och det höll vi på med i några år. Och det kom 30-40 lärare på de torsdagskvällarna. Och det var alltså te, olika teman varje kväll med olika bullar också för den delen. Sen så blev det på något vis att lärarkåren inte riktigt orkade, så jag halverade den där kursen till fem gånger. och Sen blev det en, två, tre gånger. och Sen blev det mera lärarkvällar och studiedagar och liksom den typen. Men då hade vi ju fått snurr på det där, så att vi hade ju verkligen mycket lärarkontakter. och Då var det ju dags för universitetet på något vis, för att få runt den här cirkeln med lärarutbildning, fortbildning och elever. Så sen 30 år tillbaka ungefär så kommer de som ska bli blivande mellanstadielärare, högstadielärare och ibland även gymnasielärare. På, du sa två timmar Ulf och det verkar ju vara det som man kör för jag kör också två timmar. Det verkar vara lagom och det är ju hundratals som kommer förstås och till för några år sedan så höll vi på så men nu sedan Ja, det var, här, det var precis innan pandemin så fick vi inskrivet i kursplanen att de ska komma, alla A-studenter, eh, i Stoppå från SU, alltså Stockholms universitet, på Historiska institutionen. Och det är ju ett enormt steg framåt att de faktiskt måste komma till medtidsmuseet. Så att då har vi lagt upp det lite annorlunda, men det är ju eh, väldigt, väldigt roligt. Och då spelar det ingen roll om man blir... Eh, vilken nivå på läraren så att säga, utan alla kommer eh, oavsett mellanstadiet eller högstadiet eller gymnasiet då. Så vi har ju verkligen nått en milstolpe faktiskt. Verkligen, i arbete kan mm -hmm. man ju säga. Ja, det kan vi... vinner, ja, lite så är det ju, alltså, man, kan inte ha... man kan inte ha så bråttom i den här världen. Utan det är mer att hålla i det och så småningom så ger det sig, jag lovar. Får jag vända tillbaks till dig, Tine, och dig, Sergej? Som jag förstod det så är det så att, att sagobygden liksom kommer till Linnéuniversitetet, eller hur? Så där är det tvärtom mot hur vi hör det här nu då, där så att säga, universitetet kommer till platsen. Här är det platsen, om jag får kalla dig för en plats, som kommer till universitetet. Vad tänker mm. ni om det då? Ja, eh, i den... Den 15-poängskursen som, som vi har där vi är huvud, liksom, så där kommer ju också eleverna till oss vid ett tillfälle. Så att de följer med oss under en halvdag på en sägenresa runt i sagbygden där vi berättar olika sägen. Vi har ju 43 sägenskåp, röda skåp, där, man kan, där det finns en, berättelse, en platsbestämd berättelse. Och sen så åker vi till fem, sex sådana platser och berättar sägnen där. Och visar hur man kan använda det i lärarutbildningen och hur man kan använda det med förskolebarn och så. Så det gör vi ju och sen också att de kommer till museet och får en guidning på museet och hur vi pedagogiskt använder museet för i undervisningen. Men när vi kommer till in till skolan så gör vi ju en tre timmas, vi gör en föreläsning och så gör vi en tre timmars workshop med berättande där man får grunderna i berättandet. Och vi berättar lite grann om hur vi tänker kring språkutveckling och hur man kan använda det på olika sätt i, i, i skolan. Som, både som tröst och som lugn och ro på rasten. Och, alltså man kan använda i värdegrundsarbete och mycket kring kultur, mångkultur och så. Så det gör vi ju i, i de här kurserna och det, det är en väldigt kreativ situation där vi leker mycket och gör mycket saker för att många tror ju att de, de är lite rädda när vi kommer. Eh, inte så mycket förskolelärarna och fritidslärarna, de förstår ganska snabbt vad det är vi försöker göra. Men däremot kommer vi in lite äldre år, årskurser, så blir de lite rädda. Eh, och det är för att man tror att man ska lära sig att berätta utan till. Och vi berättar inga sagor utan till, utan vi berättar fritt så att man kan lära sig att göra sagan eller sägnen, historien till sin egen. Och de vill alltid ha mer, de här, <laughs> som vi möter, alla lärare, när de upptäcker hur mycket man kan använda det till. Så tycker de att tre, fyra timmar det är ju alldeles för kort tid. Eller vad säger du, Sergejej? Ja, eh, alltså som alla andra har ju sagt är ju att de här inslagen är ju väldigt uppskattade av studenterna. Eh, mm. När Saga-museet kommer till oss eh, på, på Linnéa och eh, vi brukar ju också tipsa studenterna att åka till Ljungby och, och mm. besöka det här museet och även, ni har ju väl ett, en festival på sommaren mm. som är Slut. väl besökt. Mm. Nu, nu, nu var det liksom, på grund av pandemin så, så var det lite problem. Vi hade till och med lite workshops eller metodikpass som vi kallade det mm. via Zoom. Men vi nu har gått över tillbaka till, äh, till att ha det på plats. Mm. Så. Ja, uh, och så tänkte jag att... Uh Sagobygden möter ju inte bara lärarstudenter, men även verksamma i förskolan. För mm. vi har ju två liksom inriktningar på förskollära- Den ena är liksom för vanliga studenter, kan man säga, och den andra är för de som har jobbat minst tre år i förskolan. Och jag kan tänka mig att det är helt olika typer av studenter som ni möter hos oss. Jag vet inte om du, om du liksom, hur du har upplevt det, eller dina kollegor? Jo, men det, det är absolut stor skillnad eh, på dem. För då har de lite med sig bagaget. De vet eh, vad det är som händer ute på förskolan. Och så Det beror också lite på när i förskollärarutbildningen vi kommer in. Om vi kommer in första eller andra terminen eller de har hunnit att vara ute och göra någon form av eh, arbetsträning och så. så. Då blir det ju att man har varit ute på en praktik. Så, så eh, har man ju mer med sig. Men absolut får vi mycket mer respons från de som. Det är mer kreativt med de som har varit ute och jobbat ett tag. Mm. Samtidigt så. som man märker att de här vill ut, nu, nu måste vi ut i praktik. Nu måste vi ut och prova detta. Mm. Mm. <skratt> de är utåliga liksom. <skratt> de blir jättotåliga. Så, så där har ni ju den där del av den här cirkeln som du pratade om, Tina. Alltså både utbildning och fortbildning. <skratt> Det är jättespännande. Jag tänker på någonting som ni som har inte nämnt ordet. Men om jag säger ordet läroplan så, så kan jag bolla det till Agneta och Ulf lite grann. Hur, hur tänker ni att det här som ni gör tillsammans, hur hänger det ihop med skolans styrdokument? Ja, jag kan ju börja här. Vi ser ju det som enormt viktigt att det hänger ihop. Jag ska säga det att de studenterna som jag primärt undervisar i och där vi gör besöket hos Malmö museum kring evolution är studenter som väljer fyra till sex studenter, alltså de ska bli mellanstadielärare och har då gjort ett aktivt val att Läsa naturvetenskap, naturorienterande ämnen och teknik som sitt fjärde undervisningsämne eller som fördjupningsämne. Så att här är studenter som har gjort ett medvetet val som har ett eh, kanske större intresse eh, för de kan göra andra val. De kan välja SO eller bild eller idrott eller musik som sitt fjärde undervisningsemne. Men här, de här studenterna har alltså gjort ett aktivt val att eh, läsa det här. och. Eh, eh, det betyder att vi har fyra undervisningsämnen biologi, fysik, kemi och teknik, ska de eh, läsa och vara förberedda att undervisa i mellanstadiet. Och det betyder att det är lite stoffträngsel. Eh, och det är ju också att eh, vi eh, när vi har lagt upp våra kursplaner på universitetet måste titta på hur ser läroplanen ut och ett centralt innehåll ut i, nu har vi en ny läroplan dessutom från LGR, nu från denna hösten LGR 22. Det har inte skett så stora förändringar för oss inom naturvetenskap och teknik. Jag vet att det har gjort det i andra ämnen, men inte så mycket. Men där, därför har vi valt att plocka in de delarna som är av stor vikt att de ska undervisa om. Så visst har en stor... Och en stark koppling till läroplanen i grundskolan som den ser ut nu. Det är ju likadant, du får ta över Ulf, hur ni tänker på museet med de programmen som ni har. Det är så att något som är väldigt viktigt för oss är att vi är ett komplement till skolan. Och ska vi kunna vara det så måste vi titta på läroplanerna. Så att alla visningar, alla program vi lägger ut för skolor, där tittar vi på läroplanen och gör alltså, nerslag så att lärarna kan se att vi, har, att vi har kopplingar till läroplanen. Sen specifikt när vi har samarbete med lärarutbildningen så kanske vi inte har det nedskrivet men det är ju någonting vi informerar om alltid när lärarstudenterna kommer hit. Att kom, alltså i, I skolprogrammet så har vi alltid kopplingar till läroplanen. Något mm. annat jag tycker är viktigt när, när lärarna kommer hit är att Alltså när lärarstudenterna kommer hit, det är att vi informerar om hur man kan använda ett museum och inte bara Malmö museer utan även andra museer, att andra museer har liknande program och liknande upplägg. Så att vi uppmanar alla lärarstudenter, kanske framförallt när vi har de här stora mängden, att hela utbildningen kommer till oss en dag. Att vi, vi uppmanar dem att kontakta museer. För att se vad som finns på det museet som kommer att ligga nära deras blivande arbetsplatser. Men mm. återigen, viktigt med läroplanerna. Mm. Eh, jag får jag bara säga att absolut Jag bara tänkte det som jag vill påpeka vad som är viktigt här att det är inte bara så att det här platsbaserade lärarna för våra studenter utan vi tänker också i förlängningen att, att få för våra studenter en vana att gå på museer. Så tar de i förlängningen och så med sig sina elever ut som blivande lärare till museet. Det ser vi ju tydligt när det gäller överhuvudtaget alla de här besöken utanför där man tänker sig, man pratar om utomhuspedagogik. Eh, där det här platsbaserande lärandet ingår att man faktiskt inte bara undervisar inom skolans eh, eller klassrummets fyra väggar utan man flyttar ut klassrummet och. Eh, ämnesinnehållet ute i, i samhället och vad de har att erbjuda och våga använda det. Mm. Ja. En sak till där, jag tänkte på vad det gäller just läroplaner. Det är inte bara läroplaner och så, utan det är faktiskt läroböcker också. Och till vissa, när det speciellt de här tematiska visningarna, så tittar vi faktiskt i läroböcker också. Och där har ju Agneta varit föredömlig så hon har ju försett mig med läroböcker så att jag kan se inte bara läroplanerna utan också läroböckerna. Mm. Sen just när det gäller speciellt biologi så har jag ju faktiskt en lärarexamen och gjort lite praktik i alla fall ute på skolor. Mm. Så du har liksom en egen... Mm. Ja, du har en egen botten i det också. Mm. Så, Tina nu har vi fått massor med input här som jag tänker att du också har något att säga om både Både det här med kopplingen till skolan och ja. ja. absolut och det här med platsens betydelse är ju något som vi också har jobbat väldigt mycket med och vi gör ju kombinerade visningar och vandringar och använder gamla stan också förstås och letar efter medeltiden där. Men det här med, med läroböckerna, de, jag nämnde ju i början att de här kurserna som vi hade, de var ju baserade på deras eget skolmaterial, alltså deras egna läroböcker som jag bara utvidgade så att säga. Och Ulf säger att han är lärare och det är ju jag också. Jag tror att det är ganska bra att ha den kopplingen även om man jobbar på ett museum. Det är faktiskt till stor nytta. Eh, vad var för nästa fråga Charlotte? Jo, Nej, men sen är jag är lite nyfiken på det här för nu ni pratar om att studenterna är, är så glada och nöjda mm. eh, eh, och sådär och, och att det ska inspirera dem också inte bara ämneskunskapsmässigt utan kanske också arbetssättsmässigt. Mm. Märk, men har du märkt Tina att dina lärarstudenter så att säga, återkommer till ja, Absolut, ja. Till det gör de och det värsta är att det kan så vara så att det var, kan vara en elev jag hade i årskurs fem som sen kommer tillbaka och går på lärarhögskolan nu. Det är ju några år sedan jag hade dem så att säga. Så att de har gått verkligen cirkeln så att jag har haft dem när de gick i mellanstadiet och sen kommer de tillbaka när de går på lärarhögskolan. Så är det när man jobbar länge man flyttar inte på sig så ofta i museivärlden. Du har som liksom korrumperat en hel generation. <laughs> ja, ja, precis. Ja, kul att höra. Mm. Hur ni tiden rusar iväg och vi ska liksom runda av det här på något snyggt sätt. Det här blir som en liten smakprov, kanske bara på hur man kan tänka och så eh, kring det här med lärarutbildningar och samarbete. Vi kommer väl att prata om det många gånger, tänker jag. Eh, framöver också. Men har ni något sista ord eller säga? Det lät ju så hemskt. Men har ni någonting som ni känner att ni skulle vilja säga, ni som har medverkat nu? Sådär som ett gott råd eller ord på vägen. Ja, jag ser att både Tina och Ulf sitter beredda. Så vi släpper tillbaka dig Tina nu. Ja, men vad jag tänker är ju att lärare idag än mer än någonsin har väldigt ont om tid. Så att jag tror vikten är att det ska vara läroplans- och kursplansanpassat och det ska skräddarsys vårt utbud så att säga, så att det inte finns någon tvekan om att det passar in i undervisningen. Man måste lägga ner arbete på det för att annars kommer de inte så enkelt är det. Mm. Så, tydligt budskap. Ulf, ja. vad var det du ville säga? Jo, jag har en fråga som jag tänker ta vidare här på museet det är att under de åren vi har samarbetat med lärarutbildningen så har det nästan alltid varit från lärarutbildningens sida, men det ska ju lika väl komma från oss. Så det är en fråga som jag ska ta med mig och be att min chef tar med i vår pedagogiska strategi, att vi faktiskt aktivt sträcker ut en hand till lärarutbildningen. Så en aktivitet från... Ja, att det kommer på vårat initiativ också. Mm. Inte bara mm. från och, skriva liksom, och liksom ja. också skriva in dig i planen alltså. Mm. alltså. Att vi har det här mer långsiktiga tänkandet. Alltså att just det där att alla de här blivande lärarna har vetskap om museer och, och att de kan använda här, att olika museer som en läroplats. Mm. Det är någon fråga som jag ska ta med mig vidare efter den här diskussionen. Bra, tack. Agneta, du... –Såg ut som du ville nåt också. –Ja, eh, jag håller ju med eh, Ulf där. att eh, Jag tror att det eh, kan vara en fördel att man också går ut och erbjuder– –vad man har för, eh, för verksamhet. Och kanske frågar också, är det nåt mer vi skulle kunna göra– –precis som vi har skräddarsytt du och jag nu från lärarutbildningen– eh, –in oss, i just Evolution, eftersom jag vet eh, att ni har en bra utställning. Sen har jag ju efterlyst lite andra saker som vi har diskuterat- kring människokroppen till exempel, att vi, eh, varför har vi inte, det skulle behöva lite mer om det, vad har vi för stora områden vi undervisar om, att man kanske skulle kunna göra med de här skrädd, skräddarsydda, eh, vilket eh, ni också var inne på tidigare här, att, eh, så att man, att man får den här vanan och det här lustfyllda lärandet som jag tycker är så viktigt, eh, att man, det ska vara roligt och, och det här kan ju göra att vi kan få både Lärare som inspirerar sina blivande elever att, att få ett, ett långvarigt intresse och fortsätta med någonting därför att man får uppleva med, med alla sina sinnen och inte bara läsa i en lärobok. Så att, det är väl någonting som jag vill mm. skicka med också. Också bra med medskick. Tine och Sergej, det är klart ni ska få chansen också. Även om jag ser att klockan tickar på. Ja. Självklart. Det, det, jag vill säga, det är ju det här med att ständigt ha en dialog med, liksom mellan museet och universitetet. Att inte ge upp den, utan hela tiden ha en dialog. Hur skulle vi kunna utveckla det här på ett annat sätt eller ett nytt sätt? Se nya möjligheter. För vi, för, vi läser ju också, vi bockar ju av allting i, i läroplanen vi också. Så att man vet att det här har de användning för när de kommer ut. Och hela tiden har den här dialogen så att vi försöker också, som Ulf säger, att vi kommer också med förslag på hur skulle man kunna göra och utveckla det här så att det ska bli en bättre kurs och nå bredare också. Mm. Och jag tänker för oss så, så är en ett ytterligare tillfälle att Skapa en förutsättning för studenter att pröva om läraryrket är något för dem. För där måste de stå och berätta inför andra. Och det är liksom så naturligt i läraryrket att göra det. Och det är och att ja, det här momentet kommer ändå rätt så tidigt på lärarutbildningen. Så får ju studenterna möjlighet att se vilja stå där framme och prata inför andra. Och även göra det intressant för andra, roligt, så att jag får med elever eller barn, om det är förskolan, i min undervisning. Så. Och då hoppas jag att vi kan inspirera till det, så att det verkligen blir så att de tycker det är lätt som en plats att stå framför mycket barn och ha roligt. Det, gör Det var väl en superbra <laughs> slutord. Stå framför mycket barn och ha roligt. Tusen, tusen tack för detta. Då kan vi stänga av inspelningen, Eddie.